Слава Україні, шановне товариство! Вітання зі споконвіки на віки українського Донбасу, з передової російсько-української війни. Дев'ять років підряд Недержавний аналітичний центр Української студії стратегічних досліджень реалізовував проект «Бандерівське щитання». Він виник в часи революції гідності, коли на Майдані Незалежності в Києві з'явився революційний бандерівський червоно-чорний прапор, а українці, учасники революції, почали вітатися бандерівським гаслом «Слава Україні!». Для того, щоб розповісти, ким були бандерівці, за яку Україну вони боролися і поклали своє життя, яку візію України вони мали. І так щороку, з року в рік, ми проводили бандерівські читання, ми говорили про українську економіку очима українських націоналістів, ми говорили про соціальну справедливість, про геополітичні перспективи України, про ідеологічні виклики. Наступного року ми хочемо провести ювілейні, десяті бандерівські читання. І ми це обов'язково зробимо. Зробимо суперуч усьому. Бо насправді ніхто не хотів, щоб цей проект був в Україні. Ні наші вороги, ні доброзичності всередині країни. Бо всі хочуть України якоїсь маленької, своєї, кишенькової, але мало хто хоче України великої і України української, за яку боровся Степан Бандера. Отож, у лютому 2023 року відбудуться десяті ювілейні бандерівські читання на тему «Філософія української перемоги. Візія Украї... Великої України». Якою буде Україна після неминучої перемоги? Ким вона буде для світу? Якою вона буде всередині країни? Поговоримо про це з традиційними учасниками бандерівських читань. З них усі знаходяться сьогодні на фронті російсько-української війни. Хтось безпосередньо з автоматом в руках а хтось зі словом, статтями, з ідоличною зброєю. Але всі бандерівці, всі націоналісти приєдналися до цієї священної війни. Зараз я хочу вас попросити про допомогу. Нам завжди було важко реалізовувати цей проект. особливо буде важко це робити зараз, коли більшість учасників і організаторів зі зброєю в руках боронять Україну. Я закликаю вас приєднатися до команди бандерівських читань, стати нашими інформаційними партнерами, Стати нашими спонсорами. Можливо, з вас є режисери, які зможуть зробити відеокартинку. Можливо, з вас є інші люди, які готові якимось чином хвилину своєї праці докластися до цієї справи. Ми робимо це не для себе. Ми робимо це в ім'я пам'яті, в честь тих людей, які свої життя поклали в боротьбі за велику Україну. І ми робимо це заради майбутнього наших дітей. Бо ми не хочемо після перемоги, щоб Україна була бідною, відставою, олігархічною країною. Ми хочемо, щоб це була велика Україна, країна геополітичний лідер, країна, яка буде панувати на просторах Євразії, країна, в якій не будуть, не будуть олігархи і чужинці більше правити. Це буде країна для українців і для всіх, хто поділяє наші принципи. Принципи правди, свободи, справедливості, любові. Тому запрошую вас усіх приєднатися і стати членами команди бандерівських читань. Всі деталі згодом.